امروز هم با معرفی یکی دیگر از فیلم برتر سینمای جهان در سال 2022 با شما هستیم. با ما همراه باشید. I think we're finished here. Go on, beat it. That's what they say. You think you live across from a superhero? Do you have a therapist, kid? Time before the city implodes. Kid. Samaritan is dead. I'm oh, cool. stronger yet. I pick up garbage for a living, pal. Samaritan cleaned up the streets. <laughs> Are you okay? Hey, old man! Try this. Not as strong as I once was. Things start to fall apart when you stop carrying. And I stop caring. you mind your business on my mind. Mine. I don't believe you A long time ago How come you hate who you are? things you bury tend to haunt you. Why did you disappear? For some people it's too late to change the damage they've done. اماریتان یک فیلم ابرقهرمانی آمریکایی به کارگردانی جولیوس اوری و نویسندگی براگی شوت است. سیلوستر استالونه در نقش اصلی در این فیلم بازی می‌کند. او همچنین به عنوان تهیه‌کننده در فیلم حضور دارد. این داستان که به عنوان برداشتی جدید از فیلم‌های ابرقهرمانی از پیشتر توسط شد، مارک اولیونت و رنزو پودستا از رمان‌های گرافیکی متاز کامکس اختباس شده بود. داستان فیلم ساماریتان درباره دنیای تاریک است. دنیایی که در آن پسر جوانی به طور اتفاقی متوجه می شود قهرمان مشهوری که 20 سال پیش در جنگ ناپدید شده بود، هنوز زنده است. او در جستجوی یافتن حقیقت با اتفاقهای هیجان انگیزی روبرو می شود که مسیر زندگی او را تغییر می دهد. این فیلم درباره آینده خوشنتبار است که شما با تماشای آن می توانید درام و فانتزی را به خوبی تجربه کنید. داستان فیلم 20 سال بعد از جنگ‌های ویرانگر انسان شروع می شود. گویا ابرقهرمان فیلم پس از تهدیدها حرفه خود را رها کرده است. فیلم پسر جوانی به نام سام کلی ری را در کشف ماجراجویانه خود دنبال می کند. به تدریج پسر با مرد ارتباط می و به او شک می کند. در نهایت متوجه می‌شویم که حقیقت تاریک و غیر قابل پیشبینی است، فیلم سماریتن چندین بار برای اکران برنامه ریزی شده بود. با این حال، اکران آن چندین بار به دلایل متعدد به تعویق افتاد. در ابتدا قرار بود در 20 نوامبر 2020 منتشر شود. سپس به 11 دسامبر 2020 مکول شد. موعد بعدی اکران سامریتان در چهار ژوئن 2021 بود. با این حال اکنون تایید شده که این فیلم به طور رسمی در تاریخ 26 آگوست 2022 در سینما ها اکران خواهد شد. و... <تصفح> <تصفح> <تصفح> <تصفح> <تصفح> <تصفح> <تصفح> <تصفح> گذینه یه سار سترایب بزنین خب بذاری یه بار دیگه بگم کم چونه دور قهرمان نباشم برای بازم یه مرد آدی هم که عاشق یه زن اشتباه شدم عاشق یه زن اشتباه, اشتباه. شدم آی من عاشق مامانی و باباییم از دل همین بودان است که زنگی به وجودی هم برای همه سالی گذاریم عاشق یه زن اشتباه شدم و دوباره با خودم ارتباط من قرار کنم یه طوری شده که عقلش رو از دست داده کل سال دست از پا خدا نکردی بخیلی مشتاقم همه با من باقی آشنا بشن هوم لندر مشکل داره نه اول مهنمان کشتی نه مرس کردی حتی بدون که با کمبر درگیر بشی عوامرش رو اجرا کردی فکر میکنم میتونیم از رای درستش با واطمه آبارسه کنیم من نرفتی که بیرحمیم شاید اونقدر آم عوضی نباشی مردم عاشق قدرت های ماورایی هم ایداد ایداد پسر آفر. فصل سوم. قدرت یعنی توانایی زانو در آوردن دنیا در برابر خواسته خیلی آزای گنگ آن از تو باید دیگه فقط خودمون رو همه چی دست خوده. پیشم یه چیزی داشته باشم ولی قدرت واقعی این نیست. قدرت شاید بتونیم با هاش مرض رو بهتر کنیم. ان خود واقعی ما به مردم نشون دادم. میتونه تونه ساعت به یعبر انسان تبدیلت کنه بهش نیاز پیدا باید. کن دلاخرتون هستم شرایط بازی و منصفانه کنم او را بچو یاشقم شدن بوی؟ بوی. بعد از کار تو معدم قهرمان بودن سخت‌ترین کار دنیاست خانواده زاخرم دارم می دونم بده ولی همینه که هست باید سعی باهاش بسازی برای بخواییم چون نخواییم مسئولیت محافظت از دنیا به احده ماست آم از اون طرف طلب بر شوکل نفس گیره. داریم یه باغچه جدید برای عبور ها رو اندازه‌گیری می‌کنیم. ما می‌خوام مسئولیت این شده دست تو. یه چند به نیاز به محرکای مثل ترس و خشم داری میدونستی اساس زندگی هر زن اینا یکی تو میگی؟ من جنیپر والترزم. یه وکیل که دوستای خفنی داره. یه شات دیگه بیار که اوزامون خیلی خیته. آه این چیه؟ برس. می‌دونی اگه تقلیل نشم گوشت چرخ کرده میشه؟ نمی دونم چرا ولی این چیزو واسه بچه خرپولا یا بیننده بابا هست آره آره همینه دوست داری؟ نه کردم نه نمی دوباره همون وکیل ساده ناشناس باشد بابا دست خوش بهت نه پرزور باشی آره خواه. به نظرت بتونی آلندم کنی؟ تو میتونی انتقام انتقامجو بشی؟ آه نه بابا منو را چه به قهرم آفازی؟ خیلی بدی که سی سرک باشه اما هنوز شوهر نکرده باشی سببشین شما میدین این حال کجاست؟ جین تو الان توی صد رخبارم باو عجب بدن خفبانی داری تو دختر یه بریم بی